Protest în faca Ministerului de Interne, zeci de polici subliniere tine subliniere îi cer drepturile, apel disperat ce trec Dan. Protest în faca Ministerului de Interne. Zeci de polici subliniere tineri subliniere îi drepturile salariale, ci lansează un apel disperat ce ministrul Carmen Dan. Protestam pentru neaplicarea legii salarizării. Facem apel către ministrul și si premier să pună în aplicare legea. Dacă nu, e în mânstrada, a spus unul dintre manifestanți în direct la Realitatea TV. Acele subliniere sublinierei sunt nemul cu mici de salarii, dar sublinierei de faptul ce s-a renuncat la sporul de permanent.